Det er vigtigt for mig, at alle føler sig velkommen, når de træder ind i huset. At de mødes med smil og glæde, og det gælder både, om det er nye medarbejdere, om det er beboerne, pårørende, uanset hvem der kommer her, så skal de føle sig velkommen. Vores vision her på skal Have er at blive det sted, man allerhelst vil bo, når man flytter på plejecenter. Altså, det, der kendetegner, at dybden skal have, er, at der er højt til loftet. Øh, og øh, vi har fx lige haft et projekt, hvor at vi kom og øh, foreslog, at vi kunne arbejde fire weekend i stedet for hver tredje. Det øh, skulle vi komme med et forslag til, hvordan vi kunne, kunne gøre det. Det gjorde vi kom tilbage med et forslag, og det blev godkendt i vores øh, medudvalg. Og øh, vi startede op her første i 10. på, at alle dagvagterne arbejder hver fjerde weekend i stedet for hver tredje. Det virker som om en tre uger kommer lige efter hinanden, kontra en fire uger måske er der længere tid i Ja, eller hjælpe hinanden, ikke? altså tage en ekstra vagt for eksempel. Hvis der mangler en weekend, så er man mere tilbøjelig til at kunne sige ja til det. Ja. Der er mere overskud hver dag. Jamen altså, vi, vi er et godt team. Vi er gode kollegaer, og det er, det er dejligt arbejde her. Man arbejder sammen som et hus, vi understøtter hinanden og vi hjælper hinanden øhm, til at løse opgaverne og klare de udfordringer, der kommer og alle de spændende ting, vi skal i gang med. Her arbejder man med etik og moral. Ja. Altså, det gør man i, det i Altså Vi er her for beboernes skyld, øh, så det er dem, deres øh, interesse, vi skal varetage. Øh, og det er rigtig vigtigt, øh, og jeg har altid sagt, at, øh, hvis jeg skulle på plejehjem, så skulle det være her. Jeg vil gerne bo her. Det er jeg ikke til kun i tvivl om. Vi føler ikke bare, at det er et job. Vi er en del af deres hverdag, så vi er lidt som deres anden familie. Øh, agerer pårørende for mange af dem. Sidder ved dem i de svære situationer og tager også nogle gange lidt svære at snakke med altså, Hvis du brænder for faget og brænder for at, at gøre en forskel, øh, så er det et hus, hvor du får lov til det. Altså hvor du får lov til at udvikle dig og arbejde med de ting, man interesserer sig for, at man brænder for. Vi vægter høj faglighed og omsorg. faglighed, fordi vi gerne vil sikre os, at borgerne får det, de har krav på. Og omsorg, fordi vi gerne vil behandle borgerne, som vi gerne selv vil behandles, når vi engang bliver ældre. Du skal vide, at når du træder ind i huset her, så er din opgave og det bidrag, du kommer med, lige så vigtigt som alle andres opgaver og alle andres bidrag ind i det her. For kun sammen og i fællesskab kan vi løfte den ambition, vi har sat os for.